حياة مقدسة وثمينة، ما لازم نستخف فيها، اللي أعطاها هو بياخذها، وهو مسؤول عنها. أي قتل خطية إن كان للآخر أو للنفس، وصية واضحة: لا تقتل. الإنتحار هو تمرد على الله، هو تعبير لرفض مشروع الله، هو نوع من إتهام الله بالفشل. واتهام الله انه ما عرف رتب الامور وانا عم بعترض على هالشيء بعمل صعب جدا. اللي بيعرف المسيح وبيقدر يقول لي الحياه هي المسيح كيف بيقدر يوصل لمحل يكره هيدي الحياه؟ القصه صعبه لكن بدي اقول شيء محق لازم ما ندين بالمطلق ونحن ما بنعرف الظروف والاسباب وشو عم بيصير مع الانسان، لازم نتعاطف مع شخص وصل لمحل قادر ياخذ هالقد خطوه صعبه مظلمه بسبب الالم والارتباك اللي هو فيه الانتحار مش ضروري يكون مرتبط بمصير الشخص النهائي لانه الخلاص مرتبط بالصليب اما الانتحار فهو خطيه مثل الخطايا الاخرى ومش اخر خطيه بترتكبها لح تحاسب على اساسها فقط لكن المهم أنه الإنسان ما يوصل لهون ما يوصل حتى لمحل يفكر فيه بالانتحار لازم يفرح بالمسيح ويتعذى بالمسيح ويوثق بالله ويقبل بكل الصعوبات والدقات ويعرف أنه الله بيقدر يحولها للخير ودايما الله بيجعل منفذ في طريق الضيق ما بيخلينا نتجرب أكثر ما بنقدر لكن نحن بنتفهم الموجوع والمتالم والمحتار وندعوه مش ليحب الحياه ما بدنا نحب الحياه ندعوه حتى يحب المسيح ولانه بحب المسيح رح اي لحظه ترك له اياها المسيح حتى يعيش فيها له وبعدين يتمتع بالحياه الابديه اجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عند